تكلم عن حاتم البرزخ نعم سيدنا طفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث نعم كان يمر على المقابر وراه الجمعة كل جمعة والسلام عليكم يا اهل القبور انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه انس الله وحشتكم وكان معكم في غربتكم وتقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم كل جمعه فجيه شهر مرض فقال فما ذهبت فرأيتهم في الرؤيا يجرون أكفانهم يقولون يا شيخ لما لم تزورنا كنا نستأنس من زيارتك يا الله الله الأغرب من الخيال ثابت بن قيس صحابي الجليل نعم. ثابت بن قيس في اليمامة ليه المسلمين بدأوا في أول المعركة بدأوا يهربوا فجاءه حذيفه بن اليمان قالوا ما كنا هكذا مع رسول الله. عليه فحفر كلاهما خندقا ووقف فيه يقاتل كي لا يحدث نفسه بالهرب، لا لا لان جيش مسيلمه هجم على المسلمين في اول مره حتى اقسم خالد لان دخل عليهم الحديقه لا, لا, لا يعني لا لا يعني يفعل فيهم الافاعيل. رزق كلاهما الشهاده. ضد مسيلمه الكذاب. فهو واقف كان عليه درع. فواحد من الناس يمر من المسلمين لا. او من الجدد من المسلمين خلع درع ثابت وغله اخذه وجري هرب لما سرق درع درع لا لا لا لا لا ثابت سرقه وهو شهيد رقبته سبحان الله فسرقه فرجل من رجل من الصحابه من شدة بعد ما انتهت الجولة الأولى أخذته سينا من النوم فرأى ثابت في الرؤية فورا قال له يا فلان لا تظن أن هذا حلم ده مش حلم اللي تشوفه أنا أكلمك إن درعي سرقه رجل وجرى وهو في أقصى المعسكر أقصى مكان وصف له مكانه أقصى مكان وقد وضع الدرع في حفرة عند خيمته وعليها بورمة بورمة للقدر، دور عندنا في الصعيد على القدر بورمة، كلمة عربية في ابن منظور يعني، صحيح. فوضع عليها برمة. وضع عليها حجر كبير، فخبر خالدا، وإذا أخذه خالد فليعد به إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ليبيعه، وإن على يدين لفلان ولفلان، وإن خادم فلان حر لوجه الله. الرجل استيقظ من الرؤيه بلغ خالد، خالد مشي اخر المعسكر، رفع الحجر، رفع البرمه، رفع وجد الدرع، رجع للمدينه، سلم الدرع ابو بكر، قال والله لننفذن وصيه ثابت وهذه اول واخر وصيه في التاريخ تنفذ وصيه متوفى. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه انا اخبرك ليه بهذه القصه؟ لا. لان الميت معنا، المتوفى معنا. يشعر بنا. راى الرجل وعرف الرجل وعرف اين خبأه. اسمع هذه سعيد بن زيد احد العشر المبشرين بالجنة زوجة فاطمة بنت الخطاب اللي كان سبب في اسلام عمر صحيح تخيل ان عمر كل حسناته في ميزان سعيد سبحان الله اخذ بيده الى الاسلام ادل على الخير كفاعله الناصرين كلهم كل عملهم في ميزان حسنات عمرو عمر بن العاص شوف النهايه ف سعيد بن زيد كان في المعركه واخوه في الله يتابع انه لم ينم منذ ايام فاقسم عليه بالله ان يدخل لينام دخل سعيد نام في في في الخيمه اخوه يحرسه خشيت ان يطوق المعسكر وسعيد احد قواد الجيش هنا يعني. فسمع اخوه هذا سمع سعيدا يقول بصوت مرتفع والله لا اريد ان اعود والله لا اريد ان اعود يا عيناء يا مرضية فا اخوه يبدو انه سعيد من قله النوم بدا يقول اي كلام وموت من التعب يعني والله لا اريد ان اعود يا عيناء يا, عيناء يا مرضية يا عيناء يا مرضية نعم ما معنى يعني. فايقظه سعيد سعيد قالوا جزاك الله عني قال قل خيرا قال ومن اين ياتي الخير؟ قال لما؟ قال خيرا لا قال بد ان تخبره قال رايت رؤيا قال أخبرني. قال أستحذفك بالله. ألا تخبر عني إلا بعد أن أموت. قال له خلاف. قال لما نمت. كأن القيامة قد قامت. وكأن مناد من السماء ينادي قد رضي الله عن سعيد بن زيد. الله أكبر ما شاء الله الرسول رضي عنه. مات رضي عنه عن العشرة. من العشرة. وسعيد بن زيد. شوف الرسول عبر عنه. قال الحبيب من أحباء الرحمن. يا فلما سعيد لما نودي عليه قال سعيد رضي الله عنه فاذا بملكان معهم ثلاثه خيول مطهمة هم راكبين ده واحد وده واحد والثالث قالوا اركب الى اي سعيد سعيد اركب قال الى مكانك في الجنه فعلى باب الجنه نزلت فقابلتني يعني نشوه اشد جمالا من البدر ليله التمام قلت هل هؤلاء هن الحور العين التي كلمنا رب العبادة عنهن في القرآن أجبنني وقلنا لا نحن خدم من خدمهن أسلام. كل ما يمشي يشوف أجمل. أجمل إلى أن وجدت ثلاثة بينهن واحدة كالشمس مرحبا بك يا سعيد أنا زوجتك من الحور العين أنا العيناء المرضية فمددت يدي اصافحها قالت إليك عني يا سعيد أنت ما زلت في الدنيا ولكن سوف تحل عندنا بعد ثلاث. ثلاث قلت قلت والله لا أريد أن أعود والله لا أريد أن أعود مرحبا بك يا عيناء يا مرضية وأنت توقظني يا الله راقب أخوه سعيد الله. راقب بتاعه كان يوم خميس في المعركة وصائم وبعدين الشمس أوشكت أن تسقط خلف الجبل وإذا بطعنه تأتي لسعيد فوقع على الأرض جير عليه أخوه أين الإفطار يا سعيد قال في مقعد صدق عند مليك المقتدر اهلا بك يا عيناء يا مرضية. الله الله حنظله غسيل الملائكه. نعم ما هو ما لازم نشرح صدور الناس بهذا القصص بدون اسلافنا الصالحون دول عشان فن... وهذا في القبر يسال هذا هذا شهيد هذا ما شاء الله أش... ل... هذا لا قوه الا بالله مش في صاروخ عبر القارات؟ نعم وفيه ناس سبحان الله يدخلون الجنه من غير بدون حساب هذا منهم هذا منهم هذا منهم سبحان الله احد الصالحين جالس ويقول سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عمر اول رجل في ال... في ال... في, ال... في, ال... في, ال... في الاخره ياخذ كتابه بيمينه. جالسون ونتحر... تحركوا قالوا عجبا وابو بكر. بكر قالوا عجبا وابو بكر قال عجبا لكم انتم اتريدون ان يقف ابو بكر للحساب يا سلام يدخل ف... بدون حساب ف... ف... حنظله حنظله غسيل الملائكه هو اعرس ونادى منادي الجهاد نسي ان يغتسل واستشهد في المعركه والصحابه يجيبوه عشان الرسول يصلي عليه على و... على رسلك اعرس تزوج تزوج ليله الزفاف ليله الزفاف فقبل الفجر ينادي المنادي المعركه الحرب نعم. فمن عجلته نسي ان يغتسل نعم من جنبته وخرج الى المعركه ورزق الشهاده وبعدين الصحابة وجدوا بللا مبتل فقال يا رسول الله من اين الصحراء صحراء؟ نعم من اين؟ قال غسلته الملائكة ووقف الرسول وهو يصلي عليه على اطراف اصابعه قالوا عجبا يا رسول الله قال من كثرة ازدحام الملائكة الملائكة تصلي على حنظلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله سبحان الله العظيم فالقصص هذا سبحان الله العظيم يعني يري ان ان ان ان ان, أن روح العبد المؤمن يعني معنى وتشعر بنا وحكايه أن, ان ان ان الروح مع ال يعني الله يرضى عن الشافعي تلميذه الوراق عبد الله الوراق لما اشتاق لرؤيتي بعد الروية بعد الوفاه لا. فشافه في الرؤيا فرح قال له كيف الحال يا شافعي؟ قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا ان قلبي يقول لي ولساني يصدقوا كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرقون. يا سلام. نعم مرة ثانية هذه الأبيات حاسبوا حاسبونا فدققوا. آه. ثم منوا فأعتقوا. هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقه إن قلبي يقول لي ولساني يصدقه كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. من المبشرات التي تبشر. اللهم مجانا من المؤمنين يا رب العالمين. لكن هناك محور خطير وهو. ماذا في القبر؟ يعني قبل هذا المحور يروى بالأثر ما حدث لسيدنا عمر بن الخطاب في القبر هل أمسك بملكاين حقيقة؟ لا لا لا, يعني لا, لا, لا, لا, لا. هذه رواية ضعيفة وقال حق تسألني حق عن لا لا شيء كنت حق حق أعلم لا لا حق حققتها فوجدتها ضعيفة ضعيفة ذكرتها؟ ما ذكرتها ولهذا ألزم التنويه للسادة المشاهدة لا لا لا هذه رواية عن عمر غير صحيحة ولكن ما روية أن النبي صلى الله عليه وسلم في القليب في بدر نعم كان ينادي الكفار بأسماء القليل بالبئر البئر اه البئر يقول يا اصحاب القليل يا فلان يا ابن فلان م. يا فلان يا ابن فلان اني وجدت ما وعدني ربي حق فهل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ للكفار اذا الكافر كمان يعني ينادي على ابي لهب وينادي على الاموات من من الكفار من المشركين ومشرك مكه نعم والصحابه يتعجبون يا رسول الله يسمع. ما انتم باسمع من كلامي منهم ولكنهم لا لا يستطيعون اجابه طيب نعم